Tervehdys! Tässä on Matleena Laakso. Tällä videolla mä esittelen teille vähän mun blogia. Tämä video on kuitenkin ennen kaikkea demo-videon tekstittämisestä. Tämä liittyy mun blogikirjoitukseen tammikuussa 2021. Blogikirjoituksen linkki löytyy tämän videon kuvauksesta. Tällä kertaa minä yritän puhua erittäin selkeästi ja hitaasti, koska tavoitteena on että saisin tekstitettyä tämän videon automaattisesti mahdollisimman vähäisellä käsin tehtävällä korjaamisella. Pyrin myös välttämään lyhenteitä ja vieraskielisiä sanoja, koska ne tuovat helposti paljon käsityötä. Tekstitän tämän videon kohta automaattisesti Screencast Matic-sovelluksella. Sen maksullisella versiolla, joka on alkaen euron kuukaudessa, voi automaattisesti tekstittää videoita suomenkielisestä puheesta. Toki ne vaatii paljon sitä korjaamista sitten jälkikäteen. Tässä ollaan mun blogin etusivulla ja tästä kun vierittää alaspäin. Nyt täällä on uusimpana juttuna tämmöinen tarina, missä kerron, mun kuluneesta työvuodesta. Tein siitä tämmöisen infograafin, niin kuin olen tehnyt monta kertaa aikaisemminkin, minne olen nostanut jotain tunnuslukuja viime vuodesta. Täältä löytyy myös listaus viime vuoden suosituimmista blogikirjoituksista, joista ykköseksi nousi vinkkejä etäopetukseen. Ja sen blokkauksen lopusta löytyy sitten hurjasti muitakin lähteitä aiheesta ja muita blogikirjoituksia. Ja tästä vierittämällä pääsee katsomaan sitten aikaisempia viestiä, joulusia äksbreikkejä ja äh, interaktiivinen video Kiipulasta, mihin minulle päättyi reilun kahden vuoden työsuhde, niin siitä kerron tarkemmin. No jos vieritän takaisin tuonne blogin alkuun, niin voisin kiinnittää huomioon myös tähän, mitä oikeassa sivupalkissa näkyy. Siinä on ensiksi mun esittely, sitten on blogin sisällysluettelo. Sen jälkeen näkee paljonko näitä blogikirjoituksia on luettu ja sen alla tämmöinen blogiarkisto. Täältä voi hakea nimenomaan ajan perusteella. Jos hakee jotain tiettyä kirjoitusta, tietää, että se on julkaistu vaikka tammikuussa 2021, niin ne avautuu tuosta oikeasta kohdasta. Sen alle on upotettu Twitterin twiittejä. Niitä pääsee tietysti lukemaan, vaikka ei olisi Twitteriin kirjautunut ollenkaan. Sen alla kerrotaan ä, Creative Commons lisenssistä, mitä aktiivisesti käytän ja täällä on nostettu nämä mun kaikkien aikojen suosituimmat blogitekstit, kun äskeisessä blokkauksessa oli ne viime vuoden suosituimmat. Ja siitä edelleen vieritetään alaspäin. Näkee, näkyy sitten noi seuraajat, mahdollisuuden tilata viestiä ja tunnisteet. Mulla on tällä hetkellä niin, että täältä näkyy kaikki tunnisteet, joita on valtava määrä ja sitten mitä useammin niitä tunnisteita on käytetty, niin sen suuremmalla se näkyy. Esimerkiksi ITK, Interaktiivinen tekniikkakoulutuksessa konferenssi 27 mainintaa, niin se on mun tärkein vuosittainen juttu ja siihen olen viitannut usein. No, Vieritetäänpä blogi taas yläosaan ja sitten kun blogeissa se varsinainen sisältö useimmiten Julkaistaan tämmöisillä blogijulkaisuilla, mistä aina uusin näkyy tässä mallissa ylimpänä, niin sitten täältä löytyy myös sivuja, eli täältä kuka ja yhteystiedot kohdasta esittelen kuka minä olen ja sieltä löytyy, löytyy tota linkkejä sitten erilaisiin somekanaviin koulutusdiojen sivuista mä koitan kovasti pitää meteliä, koska tää on varmasti monille hyödyllinen täällä on 30 aika ajoin päivittyvää diasarjaa erilaisista verkon palveluista, useimmiten opetuksen näkökulmasta. Ja on tehnyt tämä niin, että siinä diasarjan perässä löytyy, niin tässä on tämä, vaikka tämä animaatiot opetuksessa niin sen perässä on linkkejä yksittäisiin blogikirjoituksiin tai muihin hyviin lähteisiin, mistä voi vielä syventää sitä osaamista. Sähköisille kokeille olen tehnyt oman diasarjan. Täällä on usein avoinna iso määrä erilaisia linkkejä, mistä pääset kokeilemaan vastaamaan erilaisiin sovelluksiin. Ja täällä lopussa on vielä tämä sähköisten kokeiden diasarja. H5P-työkaluille on oma sivunsa. Tämä on valtavasti saanut suosio viime aikoina muun muassa Moodleen ja Wordpressiin asennettava lisäosa. Webinaarit-sivulle. Täällä ylläpidän listausta erilaisista, pääosin maksuttomista webinaareista, mitä opetusalalla järjestetään, erityisesti näistä digiteemoista, mutta on täällä paljon muitakin, muitakin teemoja, mutta opetuksen maksuttomia webinaareja. Silloin täällä mukana on muutamia tosi edullisia vapaan webinaaria, sitten myöskin. No, sitten löytyy oma sivu mobien oppimisympäristöjen käyttäjälle, tämmöinen suomalainen WordPress-pohjainen oppimisalusta. Tervetuloa sivulla. Puolestaan on nostanut tämmöisiä koulutuksia, missä itse olen kouluttajana. Aiemmat koulutukset, tämä on sitten vähän sitä dataa, mitä olen viimeksi tehnyt ja minkälaisissa Kaikissa hankkeissa on ollut mukana ja ketä kaikkia on kouluttanut, ketä on kohderyhmää ja muuta. Tämä on sitten pitkä lista. Mä oon hankkeissa tehnyt valtavasti töitä ja kiertänyt ympäri Suomea, Suomea ja no, vähemmän maailmalla, mutta pikkasen, pikkasen sitäkin. Ja sitten on oma English-sivusto, mistä voisit englannin kielellä tutkailla. No, tämä on nyt video ennen kaikkea siitä, että miten Tehdään näitä automaattisia tekstityksiä. Mä Pyrin puhumaan hitaasti ja rauhallisesti. Varmaan huomaat, että se onnistui ensimmäisen minuutin ja sitten vauhti kasvoi, puheenopeus kasvoi ja sitä kautta varmaan automaattinen tekstityskään ei suju niin hyvin. Mutta jos kiinnostaa lukea tarkempaa, tarkempia kokemuksia videoiden tekstittämisestä, niin käy hakemassa sieltä 20. tammikuuta 2021 julkaistava blogikirjoitus, niin siinä vähän taustaa tähän tekstittämiseen. Eipä muuta kuin kiitos kun katsoit tänne asti ja moi moi!